Овертон Хаус – заміський будинок і маєток XIX століття. Будинок – приклад шотландської баронської архітектури. Був побудований у 1860-х роках і був подарований жителям Дамбартона – 1938 році. Згодом він був пологовим будинком, а зараз тут розміщено християнський центр. Будинок був використаний у фільмі 2012 року «Хмарний атлас». Але наймістична історія цього будинку – це те, що у жовтні 1994 року чоловік убив свого маленького сина, кинувши його з мосту Овертон. З 2005 року в засобах масової інформації з'явилася низка повідомлень про те, що собаки робили те, що здавалося суїцидальний стрибок. І взагалі цей будинок пережив дуже багато чого. Якщо вам цікаво, зайдіть в Вікіпедію і почитайте всю історію.